नमस्कार मित्रों हूँ राजेंद्र भाई चौटलिया रजिस्ट्रार्ड लोक भारती यूनिवर्सिटी फॉर रूरल इनोवेशन सर्जनात्मक चिंतन श्रेणी में आपड़े आज एक नवीन प्रकार की सर्जनात्मकता विषय विचार करिए એ રમત છે સિક્કાની સિક્કા દ્વારા કેવી રીતે બાળકો સર્જનશીલ બની શકે અને સર્જનાત્મક વિચાર દ્વારા એ ઉપસ્થિત થયેલા પ્રશ્નોનું નિવારણ કરી શકે એટલા માટે સરસ મજાની સિક્કાની રમત લઈને હું આવ્યો છું આપની પાસે તો એ સિક્કા આ પ્રમાણે છે તમે જોઈ શકો છો કે આ સિક્કા આવી રીતે ગોઠવેલા છે એક સિલ્વર છે ગોલ્ડ છે એક સિલ્વર છે ગોલ્ડ છે એક સિલ્વર છે આ પાંચ સિક્કા છે હવે એ સિક્કાને શરત એટલી છે કે બંનેને સાથે ઉપાડવાના છે આ રીતે સાથે ઉપાડવાના છે આ રીતે ઉપાડી નહીં શકાય આ રીતે નહીં ઉપાડી શકાય આ રીતે નહીં ઉપાડી શકાય પણ એકબીજાને સ્પર્શતા હોય એકબીજાને ટચ કરતા હોય એવી રીતે જ સિક્કાને ઉપાડવાના છે એ સિક્કા ત્રણ વખત ફેરવવાના છે ત્રણ વખત ફેરવવાથી માની લો કે આ રીતે ત્રણ વખત ફેરવવાથી એનું પરિણામ છે આ પ્રમાણે આવવું જોઈએ પરિણામમાં આ ત્રણ સિક્કા આ બાજુ થઈ જવા જોઈએ અને બે સિક્કા આ બાજુ થઈ જવા અને ત્રણ જ વખત આ રીતે કરવાનું છે એટલે બરાબર તમે સમજી લેજો કે સિક્કા છે એ ત્રણ વખત જ ફરવા જોઈએ અને એ સિક્કાને પાછો આવી રીતે આમ રીતે વિપરીત આકારમાં ફેરવવાના નથી અને જે મોશન છે જે સ્થિતિ છે એ સ્થિતિમાં સહજ રીતે જ એને ફેરવવાના છે એટલે એવી રીતે બરાબર સમજવાનું છે તો આપણે શરૂ કરીએ કે આ સિક્કા છે એ કેવી રીતે વ્યવસ્થિત રીતે વિચાર કરીને તર્ક કરીને અને સર્જનાત્મક ચિંતન કરીને કેવી રીતે આપણે આ એ કામ પૂરું કરીએ છીએ સાહેબ આપ પહેલાં જોઈ જુઓ કે કઈ રીતે આ શક્ય છે ચાલો એની પહેલા હું તમને નિદર્શન આપું છું અને પછી એની પાછળના થરી એની પાછળની સમજૂતી હું તમને આપું છું પેલા હું તમને એનું પરિણામ બતાવું છું આ બે અને આ ત્રણ આ ત્રણ વખત કરવાથી પરિણામ આવી ગયું કે બે સિક્કા આ બાજુ આવ્યા અને ત્રણ સિક્કા આ આવ્યા તો હવે એનું જે કારણ છે એ કારણ આપણે સમજીએ કઈ રીતે છે તો એના માટે એની પેડાગોજી બનાવવી પડે એક વ્યવસ્થિત વિચારની વ્યવસ્થા દર્શાવવી પડે તર્કપૂર્વકની सर्जनात्मक विचार श्रेणी आप पड़े ये निम त्रियम थी आए नि एक के कदी सेवटना बने सिक्का उपाड़ी आ सिक्काड़ना आ सिक्का नहीं उपाड़ना एट्ले अपनी पास बे विकल्प बचे थे एक आ विकल्प अथवा एक आ विकल्प एट पेलो निम एवटना बिक्का उपाड़ना હવે વિકલ્પ નંબર બે આ એક થી આપણે લઈએ તો બીજો નિયમ એ છે કે જે બાજુ વધારે સિક્કા હોય એ બાજુ જવાનું છે આ બાજુ એક સિક્કો છે આ બાજુ બે સિક્કા છે તો વચ્ચે ના ઉપાડીને જે બાજુ વધારે સિક્કા હોય એ બાજુ આપણે ગતિ કરવાનું છે એટલે આપણે આ બાજુ આવ્યા હવે આને આ સિક્કાને આપણે ફેરવી દઈએ છીએ અને આ બાજુ જે વધારે સિક્કા છે એ બાજુ આપણે પાછું જવાનું છે અને ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે એટલે બીજા નંબરમાં આપણે અહીંયા લઈ લઈએ બાળકને પણ આપણે સમજાવી શકીએ અને બાળકને સમજાવી દઈએ એટલે એટલા બધા એનર્જેટિક હોય કે એ તત જ એના મિત્રોને કહેશે આ પાડોશ કહેશે કે જેથી કરીને ખબર પડે કે માત્ર પુસ્તક જ જ્ઞાન જરૂરી નથી તર્ક અને સર્જનશીલતા પણ બાળકમાં હોય છે અને તર્ક અને સર્જનશીલતાને વિકાસ કરે એને વધારે પ્રતિપોષિત કરે એવી આ કેટલીક રમતો છે તો આપણે આ એક રમત છે આજે પૂરી કરીએ છીએ આપણે આવતીકાલે બીજી રમત વિશે કંઈક વાત કરીશું જેથી કરીને આ શ્રેણીમાં બાળકો વધારેને વધારે વિચારશીલ બને અને ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી પ્રમાણે જે સરકારે જે સર્જનાત્મકતાને અગ્રતા ક્રમ આપ્યો છે એને આપણે વધારે સફળ બનાવી શકીએ ધન્યવાદ